ج مو لگ گیا ماہی آیا پگن کرن پھل رکسے کرکے بل بلان جان لٹیاں بچھڑیاں کجا سب کریں जड़िया रिजकान टुटिया सरदार मुसाफे सब करेन कौन नहीं दादा छुट्टी तेन कौन नहीं दा बिछड़िया कूजा सब कर او جڑیاں رزق بہانے ٹوٹیاں سردار مسابے سب کریں گئے تینو کون نہیں دھٹیں تینو کون نہیں دٹیں